Добрий брати сестри, всіх вас сердечно вітаю зі святом, покрова владичиці нашої Богородиці і приснуті Марії, а також із Днем Захисників України. Молитва радуйся, радости наша покрина своїм омофором. Пісня, многая еліта. Так відбувалася божественна літургія з нагоди свято Покрови Пресвятої Богородиці. Захід за участю блаженішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія відвідала Ольга. Жінка приїхала з села Євгенівка Баштанського району. Як дізналася, зібралася в церкву йти до нас у Васильівську. Ну, мені сказали, що не буде, буде, якби тут оправитися. Ну, маршрутка привезла. Про свято знаю, що ну. Божа матір якби покривала народ, у важкі часи вона просто покривала і захищала. Ну це правда, я вірю в це. На божественну літургію прийшов Миколаєвець Юрій Діденко. Говорить, для нього це свято має особливе значення. Для мене це можливість пошанувати всіх українських героїв, починаючи від козаків, від наших славних лицарів древніх. ...і до тих, кого я вже згадував, сьогоднішніх захисників і захисниці Української держави». Божественна літургія відбулася у Кафедральному соборі Касперської ікони Божої Матері. Предстоятель Православної церкви України Епіфанії розповідає про походження свята покрови Пресвятої Богородиці. «Спередання відомо, що особливе явлення Божої Матері сталося у Гангерському храмі Закрода... Під час всенішнього льдіння, у четвертій годині, царворот опинився перед загрозою раптового нападу ворогів у той час, коли військо перебувало в поході. Пречиста діва довго молилася зі сльозами, а потім зняла зі своєї голови амфорій чи омофор, тобто верхні покривало. У проведенні божественної літургії допомагали митрополит Миколаївський Богоявинський Володимир, єпископ Херсонський Таврійський Некудим та інші священнослужителі. «Сьогодні на запрошення правлячого архієрея Миколаївської єпархії, митрополита Миколаївського Богоявинського Володимира з першосвятительським візитом відвідав та Миколаївську єпархію ...предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфанії, ...який очолив божественну літургію у день свята покрови Пресвятої Богородиці, а також престольне свято... ...Кафедрального собору Каспарської ікони Божої Матері. Представник Преслужби Православної церкви України священик Михайло Омелян розповідає, українські козаки... ...шанували Пресвяту Богородицю і її покров, а також будували храми, присвячених покрову Божої Матері. У наші сучасні часи, новітні часи Богородиця своїм омофором покриває захисників та захисниць нашої батьківщини, які на Сході боронять нашу територіальну і боронять і захищають Україну від нашестя чужинців або, якщо сказати, та як є, від російського агресора. І тому і сьогодні Богородиця допомагає нашим українським захисникам, вони перебувають під її покровом. За інформацією начальника сектору превентивної комунікації Олексія Цепка, захід відвідали 250 людей. <му> Олександр Гресь, Василь Філімон, Новини на Суспільному. Миколаїв.